Tällä videolla havainnollistetaan tyylien käyttöä. Aloitetaan merkitsemällä tämän asiakirjan eri kappaleille tyylit. Eri tyylit löytyvät aloitusvälilehden Tyylit-ryhmästä. Tämä kappale on pääotsikko, joten merkitään sille tyyliksi otsikko 1. Viedään tekstikohdistiin otsikon kohdalle ja valitaan otsikko 1. Asiakirjassa on myös kaksi alaotsikkoa, joille voidaan merkitä tyyliksi otsikko 2. Viedään tekstikohdistin otsikon kohdalle ja valitaan otsikko 2. Nämä kaksi kappaletta ovat tekstikappaleita, joten niille voidaan jättää tyyliksi normaali. Nyt kaikki asiakirjan kappaleet on merkitty käyttämään jotakin tyyliä. Kappaleen käyttämä tyyli voidaan tarkistaa viemällä tekstikohdistin kappaleeseen ja katsomalla tyylitryhmästä mikä tyyli on aktiivisena. Valmiita tyylejä voidaan myös muokata. Se tapahtuu menemällä tyylitryhmässä muokattavan tyylin kohdalle ja napauttamalla hiiren tai ohjauslevyn oikeanpuoleista painiketta. Valitaan avautuvasta valikosta komento Muokkaa. Muokkaa komennosta avautuu ikkuna, jossa tyyli voidaan muokata halutunlaiseksi. Otsikko 2 Tyylin väri voidaan esimerkiksi muuttaa punaiseksi ja lihavoida otsikko. Valitaan lihavointi sekä väri ja napautetaan sitten OK. Kuten huomaat, otsikko 2-tyylin muokkaaminen vaikuttaa kaikkiin kappaleisiin, joihin otsikko 2-tyyli on merkitty. Tyylien käyttämisen etuna on, että kaikkia kappaleita ei tarvitse muotoilla erikseen, vaan tietyn tyylin muotoilulla saadaan muotoiltua yhdellä kertaa kaikki tyyliä käyttävät kappaleet. Näin säästetään monelta vaiheelta ja napautukselta. Tyylien muokkaaminen voidaan tehdä myös toisella tavalla. Tiettyä kappaletta voidaan muotoilla fonttiryhmän tekstin muotoiluun tarkoitetulla komennoilla. Kokeillaan toista tapaa ja muutetaan otsikko 2 tyyliä käyttäviä otsikoita uudelleen. Maalataan toinen otsikoista ja valitaan sille fonttiryhmästä uusi väri ja koko. Mennään sitten tyylitryhmään oikean tyylin kohdalle ja napautetaan hiiren tai ohjauslevyn oikeanpuoleista painiketta. Avautuvasta valikosta valitaan komento Päivitä otsikko 2 vastaamaan valintaa. Kuten huomaat, päivittäminen muutti kaikki otsiko 2 tyyliä käyttävät kappaleet samanlaisiksi.